Estem a l'equador de la legislatura i volem fer un balanç del nostre pas en aquesta casa. Per una banda, voldria destacar el fet d'haver portat així sí la veu dels xicotets productors d'arrant el món que defensen la sobirania alimentària com a patrimoni de la nostra cultura i la seva capacitat de produir aliments nutritius i sants per a la població. En particular, estem tractant de col·laborar i recolzar als cidricultors en la seva lluita contra el tractat bilateral en els països de l'Àfrica del Sud. Estem tractant de recolzar als nostres ramaders en contra d'aquest tractat de, amb Canadà, el CETA, que els amenaça. I hem tingut ocasió en la comissió de ramaderia d'escoltar els seus testimonis tan durs en aquest treball de produir carn sana eh, per a la població valenciana. Hem tractat també de recolzar els xicotets productors de pescadors artesanals de valencians en portant la seva reivindicació en la llei de pesca i també les de les organitzacions ecologistes. Per altra banda tenim els reptes de futur que són la lluita contra els incendis i en aquest sentit hem presentat una modificació de la llei forestal de l'any 93 que vol ajudar i contribuir a aportar una visió de gestió forestal molt més ampla i més ambiciosa del que teníem fins ara. Estem continuant recoljant els bombers forestals en les seues reivindicacions per a lluitar contra la seua precarietat laboral. També estem tractant de tindre una visió General de la gestió dels residus, que és un dels reptes grandíssims d'aquesta comunitat que genera uns 5 milions de tones a l'any de residus. I evidentment és fonamental lluitar contra la contaminació d'aqüífers, sòl, atmosfèrics i de la mar, que això. Ocasiona. i estem tractant de portar la veu de la gent. Això és el nostre treball en el Pacte del Botànic i és amb la gent junta amb ella que continuarem treballant els prèxims dos anys.